Колекцію Юрія Ковалькова розмістили на трьох стендах. На них відображені різні етапи діяльності Михайла Грушевського. Цей матеріал ілюструє його як тристоронню постать, як постать керівника Української Народної Республіки, його всій час називали першим президентом України, як голову наукового товариства Шевченка цієї неформальної академії наук. України і військово-політичного діяча». Зображення Грушевського на конвертах з'явилося ще в радянські часи, каже Юрій Ковальков. У його колекції зібрані марки та конверти, які видавалися з 91 року. Ось такі конверти, наприклад, надрукували до 125-річчя Михайла Грушевського. А такі марки видали 5 років тому до його 150-річчя. «Ось конверт, який присвячений головній праці Михайла Грушевського – історії України Руси. Незвичайно цікавий конверт першого дня з блоком поштом. Це державні печатки України. Ось вони відтворюють на марках це не часто буває, коли методом тиснення відтворені печатки оці доби Української Народної Республіки, печатка Грушевського, Вениченка і Петлюри. Юрій Ковальков показує зображення перших поштових марок України. Такі видавали в 1918. -му. Тоді марки використовували як дрібні гроші замість монет. Їх автори Антін Середа, От вони, це були номіналом 10 і 20 шагів, і видатний графік Георгій Нарбус, він виготовив ескізи для трьох наступних марок, перших марок України. Це вони 40, 50 і 70 шагів. На відкриття виставки прийшли студенти історичного факультету. Юлія Давосир – другокурсниця. Михайло Грушевський був великим істориком, етнографом, археологом, і для мене, як для історика, це було надзвичайно цікаво почути, побачити колекцію листи фото Михайла Грушевського. Філателістична виставка – це частина програми бібліофесту, яка відбувається в Тернополі впродовж трьох днів, розповіла виконувачка обов'язків директорки Центральної міської бібліотечної системи Оксана Лехіцька. Виставка діятиме в бібліотеці впродовж трьох тижнів. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.